بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله أما فمع فتاوى الإسلاميين التي معنا ما هي شروط المسح الخفين وما يقوم مقامهما من الجوربين والنعلين. جاء في كتاب الفقه الميسر في دور كتاب السنة، وهذه الشروط هي أي شروط المسح الخفين وما يكون مقامهما أوالبسهم على الطهارة. لما روى البخاري، لما <تصفيق> لما البخاري ومسلم من حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فاويت الأنزع خوفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما. ثانيا ستر محل الفرض أي المفروض غسل من الرجل فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح هذا في نظر يعني حتى لو كان في خرق أو ما ذلك فيصح المسح عليهما ولا في ذلك إن شاء الله. الأمر الثالث إباحتهما فيجوز مسح المغصوب والمسروق طبعا المخصوء المسروق يقول المسح عليهم مع إثم من فعل ذلك مع إثم من فعل ذلك ويجوز الصلاة في الأرض المغصوبه مع إثم من فعل ذلك والحرير للرجل طبعا حتى وإن فعل ذلك فهو آثم ولكن شيء صحيح لأنه لبسه, لبسه معصية فالسباحه به الرخصة رابعا طهرت عينهما فلا صح المسح على النجس كالمتخذ من جد الحمار. خامسا يكون يعني المسح في المده المحدده شرعا من المقيم يوم وليله مسافر ثلاث ايام وليله. وهذه الشروط الخمسه استنبطها العلم صحه المسح على من النصوص النبويه والقواعد العامه ولا بد من مراعاة عند اراده المسح منها ما وافق ما جاء في موافقه السنه ومنها ما فيه نظر. ومنها ما فيه نظر كما ذكرنا في سياق الحديث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وجزاكم الله خيرا على مستمعكم.